Plângere penală la dna împotriva soilor Claus Iohannis și Carmen Iohannis. O plângere penală a fost depus, miercuri, la dna pe numele soiilor Claus Iohannis și Carmen Iohannis. Demersul aparine jurnalitilor de la lumea justiei, care acuz faptul ce preedintele au obținut venituri necuvenite de pe urma a două imobile din Sibinu. Demersul civic urmare este aducerea la bugetul statului a sumei totale de 640 de mii euro, 320 de euro luat de Soti Iohannis si altii 320 de euro luat de Ioan Bastea, pretinsul mostenitor pe care Claus Iohannis il reprezenta cu procura, suma obținută din exploatarea imobilului din strada. Nicolae Balcescu, 29, prin inchirierea acestuia de către Raif, pe să Bank vreme de 14 ani. Dacă statul ar fi exploatat elinsus imobilul, cei 640.000 euro ar fi fost venit la bugetul de stat. Consideram că nu este normal să-i prin imobile ale statului vreme de 14 ani, iar după ce justiția civilă a constata că au fost luate prin frauda, sale dai înapoi, dar sara mai cu profiturile obținute din exploatarea lor, se arată în demersul lui. Jung.